Renovables 2030 és un projecte transformador de la Diputació de Barcelona, amb una inversió rècord que busca un triple objectiu, l'autosuficiència energètica, amb implementació massiva d'energies renovables en edificis, però també en equipaments municipals, rebaixar la factura energètica dels municipis del conjunt de la província de Barcelona i, per últim, un impuls econòmic pel sector industrial de les energies renovables. Vivim una situació d'emergència climàtica. Això, avui, ja és una realitat indiscutible i és urgent reforçar les polítiques de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic. En aquest context d'emergència climàtica i d'encariment dels preus de l'energia, els ajuntaments, grans i petits, estem compromesos amb els objectius de desenvolupament sostenible i amb el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, que proposa la reducció del 55% de les emissions CO2 i altres gasos amb efecte hivernacle per l'any 2030, aconseguint el 2050 en amb aquest compromís, el programa Renovables 2030 dedica una inversió de 120 milions d'euros a portar les energies renovables als diferents municipis de la província de Barcelona. En aquest moment, el programa està atenent 256 peticions, de les quals 149 corresponen a energia fotovoltaica, 63 a eficiència de l'enllumenat públic i 44 a calderes de biomassa. Es tracta d'inversions de gran calat, que van des dels 100.000 fins al milió i mig d'euros. Renovables 2030 té un impacte objectiu i mesurable. Reducció de 35 milions d'euros anuals en la factura energètica dels municipis de la província, un increment del 22% en l'autosuficiència energètica dels 150 municipis implicats i, finalment, un estalvi d'emissions de més de 50.000 tones de CO2. En definitiva, l'aliança entre els ajuntaments i la Diputació de Barcelona resulta especialment valuosa en l'acció climàtica i és una prioritat que no podem defugir.